I was born to life not long ago Remember when I first made you smile We were in love from the start I was happy for the first time in a while Remember when you first made me smile I can tell that وطريقة التركيب يا شباب وهي كالتالي السليب تانس ستجدونها في الوصف وفي اول تعليق ما دخل معك رابط في الوصف ستجدوها في اول تعليق وطريقة التركيب هكذا رح تحمل Free نورمال أو Free Fire Max أما طريقة التركيب رح تجدوها وتانيكش في تاني كشف الاماكن فهو نفس الطريقة اللي حكينا عليها في الفيديو السابق و... وتبع الهيتشوت هذا اللي في الفيديو اللي شكتو في الفيديو راح تضغط على السكريبت هكذا اي سكريبت اما اف عادي ام ماكس ثم تدخل عليه ثم تنسخ هذه كومبونديت اس فري فاير الطريقه السهله ننزلها لكم دائما بنفس الطريقه لكي كي ما تجيكم الطريقه صعبه ثم تحط لا قوة العلامه هذه استبدال نفس طريقه الفري ماكس راح تدخل عليها اكس هنا ثم أحسب على الملف ثم راح تنسخ إلى Confronted as for Fairfax نسخ ثم تذهب إلى إلى أندرويد داتا تحط كول هذه الطريقة يا شباب قولوا لي في التعليقات شو بدكم أنزل لكم في الفيديو السابق لابد أن تقولوا لي لأعرف ماذا تحتاجون وماذا تريدون وماذا تحبون أن أنزل لكم هذا هو فيديو اليوم نلتقي في فيديو جديد سكريبت جديد ان شاء الله مع السلامة.